З цієї зими, щодо Нового року, я встигла реалізувати свою давнішню мрію і почала організовувати літературні вечори. І гостям цих літературних вечорів було запропоновано на стіні фарбу залишити малюнок або напис ну, якось спогаду про себе і про цей вечір. Для мене, звичайно. А тепер, чесно, з повагою до цих гостей і з любов'ю. Але я зараз замальовую ці написи, бо вони зроблені російською мовою. А я більше тієї мови на своїх стінах не хочу. Тож тепер буду організовувати нові вечори української поезії і літератури і чекаю нових написів.